Будинок на Дніпровсько-Бузьким лиманом. Тут Ольга разом з чоловіком Юрієм власними силами облаштувала притулок для тварин. Будки та вольєри, місця для вугол собак тощо. Чоловік Ольги підтримав рішення дружини одразу. Це все починалося, ну, може сказати, як так, від дружини ініціатива пішла, а я її в цьому всьому підтримую. Бо я так само дуже люблю тварин. По-перше, я люблю свою дружину, а по-друге, люблю тварин. І за цього я її підтримую цілком. Кожен раз собі кажеш, все досить, більше вже брати не буду. Але коли бачиш скалічену душу чергову, ну, нічого не лишається, як розвести руки, забрати її. От і все. Тут отримують три десятки собак. Ольга Волкова каже, це не притулок, це дім великої дружньої родини. Цього собаку звати хлопчик. Він повністю осліп внаслідок травми після побуття. Такий вигляд мав собака до операції по видаленню пухвиного головного мозку. Такий у мене хороший мальчик. Вот это сделали люди. Вот это сделал человек. Сначала его ударили камнем по голове. Когда он упал, его добивали. Из этого опухоль головного мозга. Эта опухоль выдавливала глаз. Глаз вылазил наружу. Він повністю сліпой, він живе вот, в світі темноти, він нічого не слухав, він орієнтується по звукам, але він продовжує вірити людям. А от Кіра до людей звикнути так і не змогла. Зі своїми власниками йде на контакт, проте сторонніх людей боїться та ховається в будку. Все через те, що на собаку знущалася та били перехожі. У неї немає повністю нижньої челюсті. «У неї немає повністю нижньої щелепи, в неї немає частини голови, повністю деформоване тіло. Якщо вона виходить, вона не може йти нормально, боком ходить. Вона повністю втратила довіру до людини, не підходить ніколи більше і ні до кого». Переважна кількість тварин старі та травмовані. Деякі мають інвалідність, епілепсію. На день собаки з'їдають 7 кілограмів м'яса. Крім того, його дують кашею, та еструдером. Повна каструля. Це ну, буде вот все під... Так, да, практично повна каструля. Це на один день. Ми мішаємо з екструдером. Ще у нас є... Есть... Ну, покажи, де цей рис? Рис лежить. Вот, Це рис, лежит. рис мішечка з рисом. Ось мішок з рисом, варю, мішаємо з екструдером. Це дуже удобно, не треба його варити, просто заливається бульйоном, туди добавляється куриця. Раз в тиждень у нас рибний день». Живе у притулку самиця-єнота Ольга. Тварину викупила у контактного зоопарку. Живе в окремому вольєрі, харчується тим самим, що й господарі – овочами, кашами, м'ясом. «Поїхала туди». На питання, куди ви потім будете дівати єнота, отримала відповідь Мисливське господарство. Що може бути страшніше? Як на мене, для звірів страшніше, ніж мисливське господарство, бути нічого не може. Утримують в притулку 21 кота. Тварини не мають вольєрів, а пересувають за територію вільно. Більшість спить на кухню в корзинках. Кожен має свою історію. Лізочки вже годика а на повністю Лізерсі вже рочки три. Вона повністю сліпа. Черепно-мозкова травма. Її побили. Ми знайшли її всю в крові, брудну, виснажену. Її підпалили, була облита жовтою фарбою. Бік весь згорів, вусики згоріли. Возили її по лікарях, оглядали очі, сказали через черепно-мозкову травму втрата зору. Але вона дуже добре орієнтується, навіть примудряється мишок ловити. Зараз Ольга не працює. Весь вільний час присвятила догляду за тваринами. Усі вони стерилізовані. Подружжя мріє побудувати операційний блок для тварин, аби лікувати їх там. Юрій має медичну освіту і деякі операції робить самостійно. Наразі у притулку є потреба в кормі та будівельних матеріалах. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.